از این به بعد وقته وبینار، این سمینار رو یادت بیار. اینکه تو دوره 0 تا 100 رمزارزها یا همون ارزهای دیجیتال شرکت کردن. خب از 15 نفر نه نفر الان سر کلاس هستن و اینکه خیلی قابلیتی که این وبینار برای دانشجو به وجود میاره اینکه سر اون تایم اگه تو کلاس نباشن میتونن بعداً ویدیو رو ببینن و حتی دانلود کنن نمیدونم صدای من خوب میاد خوبه بسیار عالی بسیار هم عالی. ما تو جلسه پیش یه صحبت کلی از این کردیم که بلاکچین چیه بلاکچین شد تقاطعی تلاقیه سیاست، اقتصاد و تکنولوژی جایی که این ستا به هم میرسن تعریف بلاکچینه. مجموعی از ها بود که اینها به هم وصلن، نوع اتصالش با هم مهم بود که به چه صورتیه و اینطیه و اینکه هر کدوم از نودها یک سری اطلاعات از آخرین تغییرات انجام شده در شبکه رو در خودش ذخیره میکنه و بابت این نقل و انتقالات خزینه تراکنش میگیره که اگر خاطرتون باشه بحثمون این بود که اگر تراکنش بانکی هم در ساعتی انجام شه که ترافیک باشه خب خیلی غالبا پول بیشتری باید بده تا زمانی که این ترافیک کمتره و گفتیم توی شبکه بلاک چین وقتی که شما مثلا بیت کوین الان مثلا فکر کنم 12 دلار هزینه ترانزکشن میدید وقتی شبکه خیلی شلوغ میشه تو تایمای دیگه این عدد خیلی خیلی خیلی, خیلی کمتر میشه و خب این یکی از قابلیت های ویژه این بستر هستش ما توی این دوره می خواهیم تا این ارزای دیجیتال رو با هم یه مروری بکنیم معامله یاد بگیریم و بتونیم خرید و فروش بکنیم و آماده بشیم برای اینکه وارد دوره حرفه این موضوع بشیم خب. من این صفحه اسلاید فقط اینجا یه تغییر دادم هنگی شماره رو خط تلگرام هم هست که من تو اسلاید نداشتم که اینو اضافهش کردم معرفی دوره رو که دفعه پیش با هم دیدیم بحثی نداریم مهارت هایی که به دست میاریم یه مهارت های بینومللیه و صرفصل هایی که داشتیم نه صرفصل در هشت جلسه صرفصل معاملگری که الاته یه خورده عنوانش رو تغییر دادم بحث آشنایی با استراتژی‌های معاملاتی دوره بعد از اینی که من در ها برگزار می‌کنم مالی رفتاری روانشناسی معاملات که اون فینانشی لاستروولوژی هم در داخل همین هست بحث صندوق‌های سرمایه‌گذاری ربات‌های شاخص های پیش‌بینی قیمت بیت کوین و شاخص احساسات بیت کوین خیلی چیزای جالبیه و ابزارهای سرمایه‌گذاری تو کریپتوکارنسی مدل‌های مختلفی داره که حالا با هم مرور می‌کنیم یه چیز جالب امروز برخورد کردم داشتم سایت رو نگاه می‌کردم ببینم که این شاخص هایی که تعریف کرده کدوم واسه درد ما میخوره برای اون محتوای دوره معامله داشتم محتوا جمع میکردم رسیدم به یه شاخص جالب اومده بود گفته بود که مارکت کپی که برای بیت کوین الان وجود داره فکر کنم 700 خوده میلیارد شده دیگه اگر اشتباه نکنه 700 خوده الان میریم یه سایتی رو با هم نگاه میکنیم این پیش بینی که کرده توی اون نموداری که کشیده در بالا ترین حالات به یک و هفدهم بیلیون دلار برسه که این عدد عدد بزرگیه الان یک تریلیون یک تریلیون ببخشید یک و هفدهم تریلیون میشه الان 700 میلیارد دلاره یعنی یک مثلا چیزی از دو چهار دهم برابر این چیزی که وجود داره و همینه که نگاه می‌کنیم یه نسبت طرفین این ساده که می‌بندی، جالب می‌رسی به قیمت 99 هزار و خورده‌ای در بالاترین حالتی که می‌تونه مارکت کپ برای بیت کوین تو اون لحظه داشته باشه و می‌تونیم بر اساس اون پیش‌بینی کنیم. پس بر اساس مارکت کپ هم می‌تونیم اینجاها رو ببینیم. یه سری نمودارهای دیگه هم هست که حالا خورده خورده بعضی‌اش رو تو این جلسات براتون میگم جذابم هست که شما می‌دونید که این مارکتی تا کجا می‌تونه رشد کنه. اما سوال پیش میاد که خب وقتی که همین چیزی از همه میدونن خب خیلی راحته دیگه همه تو این کف میخرن تو اون سخ میفروشن دیگه همین داستان تو بورس هم هست دیگه اگر دقیق کرده باشین تو بورس هم خب یه کف و سخی براش معرفی میکنن اما دقیق کرده باشی یه مثلا تحلیلگر مطرح وقتی میاد تحلیل میکنه دیدین که میگه اگر این کف حمایتی رو شیکوند تا اینقدر نزول میکنه در غیر این صورت اگر تاچ کنه برگرده تا اینجا میره بالا که تا اینجا میره بالا یا تا اینجا میاد پایینم یه مثلا فیبوناچی هم روش زده یا برعکسش مثلا این و اگر بشکنه میتونه تا این عدد بره بالا اگر نتونه بشکنه اصلاح کنه تا این قیمت میاد پایین خب همیشه تحلیل ها بر اساس یه پیش نه پیشگویی یعنی طرف از قبل نمیتونه مثلا قطعاً بگه میگه با احتمالی من پیش بینی می کنم این دو تا سناریو وجود داره خب خب خیلی هم دور از ذهن نیست این دو تا سناریو اما نکته ای که پیش میاد این که واقعاً بعضی رو دیدیم توی یه سری نقایه‌ی های این تیپی وارد میشن سود خیلی خوبی هم شناسایی میکنن یا بعضن ذره سنگینی هم میبینن اینها چه چی چیز رو توی معاملات خودشون در نظر نگرفتن الان که قیمت بیت کوین یه ایتی ایت زد هفته پیش ۴۹۹۹۹ دلار که توی داده های تاریخیش یک داده خیلی خاص بود میبینیم که توی 20,000 خیلی از این کانال اینستاگرامی و تلگرامی و حتی تحلیلگرای خارجی هم به این رسیده بودن که میریزه تا دوال. حالا یکی از اینا که خیلی هم معروفه هر روزم هم حال لایب میذاره و تعداد فال های زیادی هم داره. من داشتم تحلیلاشو نگاه می کردم. دیدم زده می تا ۱ هزار رو خالی کنید و من خالی کردم و برید طلا رو از این چیزای هیجانی داشت به مخاطبینش منتقل می کرد. یه عادتی که من دارم و پیشنهاد می شما همین کار رو انجام بدید وقتی جای تحلیل می بینید بهخونش. تو مثلا تو اینستاگرام این بکمارکش میکنه این بغل میزنی رو اون که میگه می, می تو سببواابقه. بذن مثلا اونایی که های خیلی مثلا خاصی انجام میدن که بعد از این مدتی مراجعه کنی ببینی آیا اون پیشبینی کرده درست بوده غلط بوده و این کمک به شما می‌کنه از این واسطه یه, یه سری آدمی که به دردتون می‌خورن هم بتونید پیدا بکنید حالا اونا چی رو در نظر نگرفتن که یه همچین پیشبینی با خطای بالایی رو ارائه کردن ببینید توی تحلیل و خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال فقط بحث این نیستش که شما بتونید این روند ها رو بر اساس تحلیل تکنیکال یا بعضا بر اساس تحلیل فاندومنتال یا بنیادی پیش بینی کنید بلکه یک سری شاخص های دیگه هم وجود داره تو جلسه قبل تو جلسه دای من میاد ببخشی داره دارم میپرسن چون میگینام دوستان این زیر داره. آها خب پس خانوم هاشمی مشکل داره بله ببخشید من لسته کسی پیام میده توجه جلب میشه میگم نکنه مثلا این تیکه رو گفتم صدا نرسیده. خب داشتم میگفتم که اینها یه سری شاخص ها رو ندیدن. جلسه پیش براتون گفتم که مثلا جابجایی جایی بیت کوین یا سایر ارزها از ماینر ها به صرافی و بالعکس هر کدومش میشه معنایی داره یا اینکه میزان تعداد آدرس های جدیدی که ایجاد میشه. تعداد آدرس های قدیمی که هنوز دست به بیت کوین هاشون نزدن یا ارزای مثلا مختلفشون رو جابجا جا نکردن. اینا حرف میزنه با تحلیلگر و دقیقا تو همین نقاطه که میتونه طرف بگی که الان رسیدیم به این اما اگر اگر این را بشکند اینطوری میشه اگر نشکنند ردش کنه مثلا پک کنه به سمت پاید. حالا از این داستان به سمت بالا اینجوری تحلیل میشه این دیتا ها به شما کمک میکنه. این شاخص‌های خاص به شما کمک می‌کنه تا بتونید بهتر تصمیم‌گیری کنید. زمانی که ببینید که یکی از گوگل ترندز دیگه شما مثلا دیدین که تو توییت هشتگ می‌کنن یه چیزی مثلا ترند میشه میاد بالا یا حالا توی گوگل سرچ یه واژه‌ی کلیدی می‌بینی مثلا یه مد... نزدیک مثلا اون تایمه یه دفعه یه رشد کرده همین اتفاق برای بیت کوین می‌افته همین اتفاق برای اتر می‌افته و جالبه که بدونید از اینها به عنوان شاخص احساسات یاد میکنن یه مفهومی ما داریم که خلا خیلی قدیمی در خصوص تجزیه تحلیل متون قرن هفده میلادی بوده که کلیسا برای اینکه تو اروپا برای اینکه بدون مثلا چه اتفاقاتی داره میفته یک سری آدم داشته که میشسن این متونی که حالا توی محافل مختلف سخت میشده، چاپ میشده، منتشر میشده رو بررسی میکردن و میزان حالا اون نزدیکی یا دوربودن اون متر رو به عقاید کلیسا بررسی میکردن و براساسش اساسش گیری میکردن این داستان هی اومده جلو جلو جلو تا نقطهی رسیده که توی انتخابات قربی ریاست جمهوری امریکا ازش استفاده کردن برای اینکه بتونن افکار اومی رو هدایت بکنن و خیلی ابزار جالبی اینج با قول معروف میگن اون رشته های بینرشتهی هستش که حالا یه پاش آیی دیتابیس، یه پایه دیگرش هم علوم پایهی مثل غوابط عمومی و اینجور علوم اجتماعی هست خیلی کمک میکنه از این ابزار اومدن در بازارهای مالی هم استفاده کردن به صورت خاص در بازار کریپتوکارنسی و خب من اینو توی دو دوره تکمیلی این خواهم گفت در دوره هرفه ای آموزش میدن که این نقاط رو شما بر اساس وقتی میبینید ترند را داره میره بالا تو اون نقطه قرار داره یه احتمالی بهش میدی که بتونه رد بکنه اما اینه در نظر داشته باشیم که هیچ وقت هیچ تحلیلی نمیتونه با یه ابزار به نتیجه صحیح برسه و اگر رسید بدون ات... اتفاق یه اتفاق نادر بوده و اینکه تکرار تکرارپذیر نیست شما با یه الگو نمیتونید همیشه ترید بکنید حتی اگر اون الگوتون بهترین الگوی دنیا باشه چرا چون یه اصطلاحی توی بازار مالی وجود داره که میگه زمانی که یک پترنی دیتکت میشه همون لحظه کیل میشه یعنی وقتی یه پتر یه الگوی رفتاری رو شما پیدا میکنی همون لحظه کشته شده در نظر بگیرید چرا چون شما یک به قول معروف یه روشی رو پیدا کردید دو بار که باهاش بخرید سه بار که باهاش بخرید نظم بازار رو به هم زد و حتی بعضی میان مثلا دست حقوقی رو تو بوز میخونن دو بار سه بار اونم ادمای زرنگ دیگه شما دفعه سوم اون میاد یا پایینترش میخره یا بالاترش میفروشه اون پترن رو به هم میریزه در نظر داشته باشین که این اتفاق در بازار کریپتو خیلی زیاد میفته و اگر کسی دنبال شناسایی پترن ها میره که رالش بسیار خوبی هم هست بدونه که این داستان بعد آنگوینگ انجام شه هیچ توقفی بینش نباشه هی hey, پترنشو ارتقا بده. چرا؟ چون این اتموسفر بازارهای مالی مثل یک گیاه فوتوسنتز داره با اطرافش و تبادل داره در نتیجه همیشه یکسان نیست پس با قبول این که همیشه یکسان نیست ما باید ابزار